2023 року страшна звістка надійшла до нашої громади. 30 січня 2023 року при виконанні чергового бойового завдання на сході України в районі міста Бахмут загинув житель нашої громади Скоденейко Віталій Сергійович. Віталік народився 20 травня 1990 року в робітничій сім'ї Поданейка Сергія Васильовича та Своданейко Валентини Миколаїв. які з дитинства привели сину любов до рідної домівки, сім'ї, вітчизни, виховали відповідальною, доброю, щирою, доброзичливою людиною з великої літери. Віталій різь працьовитим, наполегливим, відповідальним, небайдужим до своїх батьків, сусідів, друзів. Однокласників, односельчан, колег по роботі. 1996 році пішов до першого класу Пісківської школи, яку успішно закінчив у 2005 році, після якої продовжив навчання Лофицького технологічної техніки Полтавської державної аграрної академії, набувши професію механіка-технолога. По закінченню технікуму. З 2008 року по 2010 рік проходив військову строкову службу в лавах збройних сил України. Після закінчення строкової служби служив та жив у місті Києві. Працював у патрульній службі, паралельно навчався в Київській академії Міністерства внутрішніх справ, яку успішно закінчив. Отримав військове звання лейтенант по закінченні а вони продовжують службу дільничим інспектором в одному з районів міста Києва. Віталій, будучи справжнім офіцером, чоловіком та патріотом нашої держави, пішов захищати кордони нашої вітчизни на Сході України 26 липня 2023 року. року. Як досвідчений воїн з перших днів брав безпосередньо участь у зоні активних бойових дій на сході України. До останнього подиху, куди б не був, куди б не закидала доля, жив, працював, служив, чесно, добросовісно, самовіддано. І сьогодні, в цей зимовий сонячний день, родина, друзі, знайомі, односельці, побратими зібралися тут, щоб провести останню дорогу споденейка Віталія Віталія. Сергійович, який був щирою, доброю, порядною людиною, користувався авторитетом серед своїх друзів, односельців. Важко говорити в такій ситуації, зна знайти слова підтримки близьким покійного мамі, споданейку Валентини Миколаю, батьку споданейку Сергію Васильовичу, дружині Тані та їх маленькому сину Максиму. Низько вклоняємося їм за те, що виховали гідного сина України. Всією громадою приносимо їм щире співчуття з приводу гіркої непоправної втрати. До останньої хвилини свого життя Віталій був вірним захисником нашої України. Віталій прожив коротке життя, але в наших серцях відвіща жити пам'ять про тебе, Віталій. Низький уклін, щира подяка тобі і твоїм побратимам за вашу відданість, безстрашність, що ціною свого життя бережете наш спокій. Хай земля тобі буде пухом. Герої не вмирають. Слава героям! До слова запрошую. Дійсно, цей важкий час, ця війна, цього агресора зобов'язала нас захищати своїх батьківщину. І ті хлопці, які зараз боронять нашу суду, незалежність, заслуговують не на шану і пані. Віталік з буденейка. Він Він загинув в самій гарячі точці. Фронт походу. Гіркота на душі. Всі ми жалкуємо про смерть нашого героя. Він здійснив те, что у нас здесь будет играть, а наша держава, она ведь больше. И видав свое життя за нас, за нашу державу, наш спор. Слава Украине!